Com la Pachi, molts professionals fan possible que el Servei Local de Teleassistència atingui persones en risc per la seva edat, fragilitat social o dependència davant situacions de crisi, caigudes o emergències. Amb l'objectiu d'assegurar que puguin viure en condicions d'autonomia i benestar, perquè tothom visqui amb seguretat a casa seva. La PATCHI és Diputació de Barcelona. Conectem molt més del que t'imagines.